الدنيا حين تضيق بك من جانب فان الله برحمته يوسعها لك من جانب اخر فلا تياس وابتسم في وجه ما هو قادم ربما تتاخر الوظيفه وربما يتاخر الزواج وربما يتاخر العلاج ولكن لن يتاخر الاجر وبقدر صبرك سياتيك الفرح لو تأملت حالك لوجدت لو أن الله أعطاك أشياء من دون أن تطلبها فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة إلا ولك في المنع خيرا تجهله لا تيأس لأن الصعبة سيمر وأوقات الألم لا بد أن يعقبها أوقات من الفرح فلا يوجد إنسان بلا مشاكل ولا توجد حياة بدون عقبات